Tämä on Turun yliopiston kirjaston video rinnakkaistallentamisesta. Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa julkaisun tallentamista alkuperäisestä julkaisijasta riippumattomaan julkaisuarkistoon avoimesti saataville. Rinnakkaistallentaminen toteuttaa julkaisujen avoimuuden vihreää tietä. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteellinen julkaisu voidaan saattaa rinnakkaistallentamalla avoimeksi, vaikka sitä ei muuten julkaistaisikaan avoimesti. Avoin julkaiseminen mahdollistaa sen, että kuka tahansa ja missä tahansa pääsee lukemaan ilmaiseksi tieteellisiä julkaisuja. Tällä tavoin tutkimustulokset leviävät mahdollisimman laajalle. Tämä myös lisää tieteen läpinäkyvyyttä. Lisäksi tieteellisten tutkimusten rahoittajat usein edellyttävät avointa julkaisemista. Avoin julkaiseminen myös vaikuttaa yliopiston rahoitukseen, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa siitä 1,2 kertaisesti verrattuna ei avoimeen julkaisemiseen. Rinnakkaistallentaminen on siis yksi tapa julkaista avoimesti ja se on tutkijalle maksutonta. Rinnakkaistallenne voi olla kustantajan pdf, eli yleensä julkaisun yhteydessä luettavissa oleva kustantajan tekemä tallennusmuoto. Rinnakkaistallenne voi myös olla hyväksytty käsikirjoitus, jota ei ole vielä julkaistu. Lisäksi tallentaa voi myös niin sanotun preprintin, joka on tutkijan kustantajalle laittama ehdotus julkaistavaksi. Näiden tallentamisessa tutkijan kannattaa kuitenkin olla tarkkana sillä takeita julkaisemisesta ei vielä tässä vaiheessa ole. Rinnakkaistallentamiseen tarvitaan lupa siltä kustantajalta, joka tieteellisen tutkimuksen julkaisee. Julkaisussa voi olla avoimen tieteen lisenssi, tai kustantaja voi kertoa kantansa rinnakkaistallennuspolitiikassaan. Avoimen tieteen lisenssi yleensä Creative Commons, eli CC-lisenssi, antaa luvan kustantajan pdf tallentamiseen. Lisenssiä on useita, mutta ne kaikki mahdollistavat rinnakkaistallentamisen yliopiston julkaisuarkistoon, sillä se on ei-kaupallinen arkisto. Jos CC-lisenssiä ei ole, voi rinnakkaistallentaminen olla kuitenkin mahdollista. Kustantajat kertovat tämän omassa rinnakkaistallennuspolitiikassaan. Tätä voi selvittää kustantajan omilta kotisivuilta, tai käyttämällä Shareparo-omio-sivustoa. Rinankaista alentaminen tapahtuu avoimeen julkaisuarkistoon. Tällainen on Turun yliopiston UtuCris, jota kutsutaan myös nimellä Converis. tietoa tai apua saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen researchportal.utu.fi tai kirjaston oppaista tutkimuksen tueksi osoitteessa utukuides.fi.